«Алог у церковній скарбничці». Якось до церковної скарбнички потрапили Бенджамін Франклін і Джордж Вашингтон. Першим розпочав розмову джентльмен новенької банкноти, яка ні разу не була зігнута навпіл. О, не чекав на таку зустріч. І надовго ми тут. Вітаю, брате. Думаю, до завтрашнього вечора. Сьогодні ж субота. А ви дійсно виглядаєте на усі сто. Нарешті побачив вас своїми очима. Ну, не дарма ж я більше за тебе у сто разів. Тож і вигляд мушу мати відповідний. Розкажіть щось про себе, мені так цікаво. Напевно, у вас і життя у сто разів цікавіше мого. Хах! ну, не впевнений, що у сто разів. Скільки себе пам'ятаю, а це 38 років, пролежав я з моїми братами-близнюками у сейфі одного заможного чоловіка, який раз на рік одягав рожеві шкіряні рукавички. І ретельно перелічував нас усіх. Була нас не одна тисяча. Але два тижні тому він сильно занедужав. Можливо, смертельно. І, мабуть, тому я тут опинився. Тож, виходить, сьогодні вперше бачу світ. 38 років? Вау! Мені лише 12. А лише 12? Так мало, а виглядаєш просто жахливо. Ти що, весь час на смітнику валявся? І хто ж то мав совість у скарбничку тебе покласти? Це ж типу для Бога нас присвячують, чи як? Не гнівайтеся, будь ласка, Бенджаміна. Спробую вам пояснити, чому так виглядаю і як тут опинився. Відразу скажу, що ні про що не жалкую, особливо про вигляд. По-перше, у церковну скарбничку в сьомий раз потрапляю, а перед цим два місяці пролежав у скляній банці п'ятирічного хлопчика. Завтра у нього день народження, а вчора його тато познайомив з дітьми, які не мають батьків, і коштів, аби відсвяткувати день народження. Тож дитяча доброта направила мене сюди. Далі розповім вам лише про найцікавіші моменти. Мною два рази розраховувалися за свічку на торті іменинника. Один раз я дійсно пролежав майже два тижні у смітнику, занесений туди вітром. Та коли мене відшукала семирічна хазяйка, то бачили б ви її сльози радості. Річ у тому, що дівчинка збирала два роки на ковзани – і в той день, коли була оголошена знижка, загубила мене, але знайшла в останню добу акції. Один раз мною доповнили суму вартості авіаквитка для жінки, яка втікала від переслідування через те, що стала християнкою. Тричі мене давали жебракам. Двічі я був у Франції, один раз в Україні та Молдові, і тричі в Аргентині. Майже дев'ять місяців слугував закладкою у Біблії одного мусульманина. Був причиною бійки двох хлопчаків, які вважали, що одночасно знайшли мене на вокзалі, але сильніший все-таки поступився слабшому, а згодом обидва стали найкращими друзями. Літав я на літаках, навіть на підводному човні плавав. Знаходився п'ять годин у кишені сина президента який поцупав мене у садівника. Чотири з половиною роки перебував у гаманці мільйонера, бо мій серійний номер був паролем до його сейф. Одного разу я випав з 28-го поверху, а вітер заніс у відкрите вікно третього, на паралельній вулиці, і прямо у дитячу колиску. Батьки прийняли це як вказівку неба, тож назвали немовля Джорджем бо ніяк не могли дійти згоди між собою. І на останок найприємніше. До аптеки мчав підліток, а в кишені мав лише мене і ні цента більше. Він купив таблетки, які коштували рівно долар, і помчав додому. Це врятувало життя його вагітній мамі. Мені здавалося у той момент, що хлопчик за один долар купив два життя. Мамі, і тому, хто тільки мав народитися. Думаю на сьогодні досить. Містер Бенджамін якусь мить мовчки дивився на товариша з виложеними очима, а потім промовив. «Я пишаюся вами, Джордж Вашингтон. До нашого знайомства я гордився своїми двома нулями, а тепер з радістю віддав би їх». Щоб стати схожими на вас. Наступного дня скринька спорожніла, і новенька банкнота стала платнею за комунальні послуги. Її чекали ще 28 років життя у сталевому сейфі державного банку. А за потерту та засмальцьовану банкноту купили насіння люпину, який ростиме на підвіконнях церкви. Тож на цьому її історія ще не закінчується.